Dna pune degetul pe oran deschis a României, covesii radiografiază un sistem cu probleme uriaie. Direcția naionale anticorupie va prezenta un studiu despre corupia în sistemul de sănătate, într-un eveniment care începe la ora 1500. La eveniment va participa procurorul procurorule Faldna, Laura Condrua Covesi darii procurorul general Augustin Lazare la data de 8 mai 2018 începând cu ora 15 fix la sala Alba Iulia Cercul Militar Național din București, direcția Națională Anticorupție va prezenta un studiu urmat de o dezbatere pe tema corupția în sistemul public de sănătate. Analiza cauzelor DNA Soluționate de instant prin hotărâri de condamnare rămase definitive în perioada 2015-2017 La eveniment urmează să participe Procurorul EFAL Direcției Naționale Anticorupie, Laura Condroache mesi Procurorul General al României, Augustin Lazure, reprezentanții ai conducerii unor instituții din sistemul judiciar, ai autorităților administrative din domeniu, ai unor asociații, organizații guvernamentale active în domeniul sănătății, al luptei împotriva corupției, precum i reprezentanții ai mass media, arată un comunicat al DNA.